به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و همکاران محترم و همچنین مشتریان محترم کارگزاری موبی سرمایه بنده احسان کامیوی هستم در خدمت شما هستم با قسمت سیوم از سری مجموعه تحلیل تکنیکال که قسمت سیزدهم از بحث الگوهای بازگشتی از شمع‌های ژاپنی رو در خدمت شما هستم خب جلسه قبلی اومدیم راجبه بحث تویزرز تاپ و تویزرز باتم ها صحبت کردیم که حالا من یه مقدار به موقع که یه مقدمه‌ای گفته باشم که بعد دیگه بریم در سر مبحث بعدی. خب اومدیم راجبه تویزرز تاپ و تویزرز باتم ها صحبت کردیم که یک الگوی برگشت از سقف و برگشت از کف بود. خب که از دو مجموعه کندل تشکیل میشد. کندل اول می اومد اونهای قیمتی رو یا لوی قیمتی رو اگه توی باسن باش باشه در واقع مشخص میکرد و کندل دوم یا اون مجموعه کندلی که حالا من خدمت رو عرض کردم یعنی حتما لازم نیست که فقط کندل دوم بلا فاصله بعد از کندل اول بیاد. میتونه با یک تعداد فاصله ای حالا مثلا 15 کندل 20 کندل بعد از کندل اول بیاد. کندل اول پس میاد هایو مشخص میکنه یا لو رو و کندل دوم با یک الگوی بازگشتی میاد تثبیت میکنه وضعیت ریزشی رو که تقریبا میشه گفتش که زیر مجموعه الگوهای اصلی هستش که ما در فکر می کنم اول حالا فیلم هم 15 جرساتی 15 تا 20 بود که راجبه صحبت کردیم امروز می رسیم به بحث ارزان موضوع شما که صفحه 94 از پی دی اف که راجب به لاین ها هستش یا ترجمه فارسیش میشه کمربند افزایشی اگر شما کتاب فارسی رو بخ... کتاب فو ترجمه فارسیشو بخرید میاد تحت عنوان اینکه این معنی دوباره کمربند افزایشی میده رو برای شما ترجمه میکنه آمده دو تا مورد رو بررسی کرد یکی بولیش برت هولد یعنی کمربند های افزایشی که باعث افزایش قیمت میشن و کمربند های کاهشی که بیرش بلت خلت هستش حالا منظور اصلا چی هست از این کمربند افزایشی ببینید اگر شما شکل 6 25 دقیقات بکنید کندلی که توی این شکلی مشاهدی میکنید وزیعتی رو داره به شما نشون میده که لوی کندل با اوپن کندل کاملا برابر هستش یعنی <تصفح> توی یک روز معاملاتی این کندل اومده به نحوی شکل گرفته که قیمت شروع معاملات همون قیمت لو بوده یعنی توی اون تایم معاملاتی دیگه به هیچ عنوان به اون قیمت پایین تر از قیمت اولیه خودش نمیمده من یه نکته از بخونم قیمت اولین معامله خیلی مهم هسته چون که قیمت اولین معامله میاد در واقع یک ستارتی رو میزنه برای شروع معاملات و به نوعی میتونه تعیین کننده باشه اینکه مثلا قیمت دست خریدار هست یا دست فروشنده بنابراین اگر توی یک وضعیتی شما آمدین یک کندلی رو پیدا کردین که لش با شروع معاملات برابر بود خیلی پیام های خیلی زیادی رو میتونه به ما برسونه که حالا در واقع وضعیت بگونه شده که دیگه اون سهم نمیتونسته ریزش پیدا بکنه یا مثلا تو حالت بیرش بیرطولدش اگر قیمت اوپن معاملات بهای معاملات ما یکی باشه در واقع داره اشاره میکنه به یک مقاومت بسیار سنگین که بالا سر این کندل تشکیل شده و باعث شده که وضعیت ریزشی توی این سهم وجود بیاد نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که هرچی طول بدنه کشی تر باشه میتونه در واقع تایید شدن اون کندل بیشتر باشه و هرچی بدنه بزرگتر باشه میتونه خودشو به سمت کندل‌های های انگالفین سوق بده اگه دقت کرده باشیم من جلسه اول تو جلسات اول خدمتون هست کردم کندلی که بدنش کشیده باشه و کاملا بیاد کندل های قبلو در واقع پوشش بده تو زمره این گالفینگ ها هستن مننابراین این کندل های بولشبللت تلت و بیاریش بللت تول به مراتب قدرتشون کمتر از کندل های این گالفینگ هست حال آمماده اینجا چندتا بررسی کرده اگه دقت بکنید این کندلی که اومده اینجا کشیده تو تایم هفتگی فلز پلاتینیوم که <تصفيق> حالا بچه‌ها دوستانی که بازار جهانی کار می‌کنن فلزی هستش که کاملا همسو هست با طلا و نقره حالا اگه خواستین بررسی بکنید میتونین چارتش هم بررسی بکنید و با طلا و نقره هم مقایسه بکنیم خب بحث صحبتمون بسال کندلاست تایم هفتگی رو اومده پلاتینیوم به نمایش گذاشته کندلی که اینجا دارید شما می بینید شاید تو نگاه اول شما رو یادتون شما رو در واقع به سمت اون بودیش این گالف ببره چرا که یک کندل پوش های سعودی هست که کاملا اومده کندل قبلی رو در دل خودش جا داده و وضعیت حرکت رو کاملا اومده تثبیت کرده بعد از این پول برکی که زده اگه دقیق بکنیم تا کندل سعودی ما اینجا داشتیم بعد از اون دو تا کندل نزولی و در نهایت یک کندل بوریش بیارتالت اومده کلا uh, مجموعه رو روندش عوض کرده و به سمت بالا برده یعنی به نوعی هم میشه کندل بولیش اینگارت در نظرش گرفت بولیش بلیتورت میشه در نظرش گرفت شون که اوپنش کاملا برابر هست با لوی معاملاتی. <تصح> uh, ارزم به حضورتون که اینجا همینطور یه کندل اومده به نمایش گذاشته کندلی هستش که لوی معاملاتی کاملا برابر هستش با اوپن بنابراین آمده هم یک بولیش بولیت هولد و هم یک پیرسینگ پترن رو برای ما تشکیل داده اگه یادتون باشه خدمتون رس کردم الگوهای پیرسینگ پترن یا الگوی نفوذی همخانواده یه الگوهای دارکلوت ها هستن که توی کف تشکیل می شد و به نوعی دارکلود یا هم می اومد توی سقف تشکیل می و وضعیت ریزشی و یا سعودی رو به وجود می آوردن نمودار بعدی تایم دیلی هست از کتون که تو توی دسامبر 1990 تایم دیلی اومده تشکیل داده اگه دقت بکنید توی سقف معاملاتی اومده یک شوتینگ استار تشکیل شده که به نوعی وضعیت ریزشی رو به وجود آورده که بحث رهاشناسیشون خیلی من تو دو دوستان است کردم که اصلا شوتینگ استارها ها چرا وضعیت ریزشی رو به وجود میارن این حرکت رفت و برگشتی که توی این کندل به وجود میاد میتونه وضعیت ریزشی رو برای ما در واقع تثبیت بکنه و بعدش هم یک کندل مشکی که یک وضعیت بیریش بلت هولد رو داره به نمایش میذاره که نقطه اوپن معاملات باهای معاملات برابر بوده و بنابراین یک وضعیت ریزش رو کاملا سبب شده دوباره اومده توی این سقفی که بعد از 7 تا کندل بعد از اون اومده تشکیل شده تحت اثر این شوتینگ استاری که داره بهش نیرو وارد میکنه و این شودینگ حساب به هر حال خریداران خریدارها و فروشندگان با توجه به اینکه حافظه اینجا قوی بوده و میدونستن که توی این سقف این کتون ما ریزش پیدا کرده پس احتمال داره که دوباره توی این محدوده واکنش ما داشته باشیم بنابراین بعد از اینکه منه تاكرم 78 درصد فکر می کنم والگه یه فیبوناچی میکشیم تمام طراز 78 درصد این موجوده بعد از اینکه طراز 78 درصد این موجوده تقریبا میخونه به سمت بالا میاد با یک بیریش بیلث هولت مواجه میشه و وضعیت ریزشی کاملا به وجود میاد و بعد که دیگه دیگه ریزش کرده و تقریبا تونسته برسونه خودش دوباره به کف قبلی خب مثال بعدی اس هستش تایم دیلی دو تا بیاریش بلت هولد کنار همدیگه افتادن و کاملا وضعیت ریزشی رو به وجود آوردن و بعد از اون با یک گپ وضعیت ریزشی به وجود اومده و بعد از یک پول بک به بسته شدن این گپ یا ویندو که حالا جلو تر خدمت دوستان عرض می کنم بعد از یک پول بک به این گپ آمده و دوباره یک وضعیت ریزشی به وجود اومده. بعد از اون اومده یک حالت دو جی اینجا شکل گرفته. دقیقاً عبده... البته کندل دو جی نمیشه بهش گفت. اه... جزء کندل‌هایی هستش که اه... توی قسمت ستاره‌ها می‌تونیم تقسیم بندیش بکنیم و بعد از اون با توجه به اینکه کندل سوم اومده یک کندل بولیش زده این ستار تا اومده یک وضعیت مورینگ رو به سقف رسونده و کلاً وضعیت بازار رو برگردونده به سمت بالا حرکت کرده خب الگوی بعدی که راجبش صحبت می‌کنیم صفحه 97 98 پی اومده راجع به اپست گپ تو صحبت کرده که این به نوعی حالا جزء الگوهای ثانویه هست، جزء الگوهایی هستش که هم ثانویه هست و هم اینکه از اعتبار خاصی برخوردهانیت و به نوعی نسبت به الگوهای همخانواده خودش بسیار ضعیفتر است حالا ما می راجعی صحبت می و ببینیم اصلا این چی هست معنی فارسیش یعنی اینه که شکاف سعودی با دو کلاخ upside گپ to معنی فارسیش به این صورت هست که شکاف سعودی با دو کلاخ حالا معنی که تحت فارسی اومدن در واقع ترجمهش کردن اگر دقت بکنید این الگو فقط توی سقفای معاملاتی میاد تشکیل میشه و این کلمه کلاق که تو همین پالاگرافی که شما بخونید دقیقا ترجمهش اومده به همین صورت اومده گفته چون که بسیار لفظ کلاق یک واجه منحوسی هست که حالا اومده و این الگو رو به این اسم نام گذاری کرده میاد توی سقفای معاملاتی شکل میگیره و باعث ریزش اون خارنسی یا سهم ما، ما میشه. و نحوه شکلیه الگوی به این صورت هستش که بعد از اینکه یک وضعیت سعودی توی چارت به وجود می ما می با یک گپ معاملاتی یعنی بین کندل سفید خودمون و اولین کندل مشکی خودمون مواجه میشیم این همون گپ هستش که میگیم یعنی یک شکاف سعودی شکاف سعودی با دو کلام یعنی همون شکاف یک گپ هستش با دو کلام وقتی میگه که کندل اول یک کندل بیریش هست حالا تقریبا تو زمره ستاره ها تقسیب مندی میشه و بدنه کندل بسیار در واقع هستش و شمع دوم میاد شمع اول کاملا پوشش میده به نوعی یک حالت بیریشین گالف مطرح میشه براش و باعث ریزش در واقع کارنسی به سمت پایین میشه اینجا مومده یک عکسی دیگه گذاشته که مت به پترن هستش این کاملا فرق میکنه این شکاف سعودی با دو کلاغ اگر دقت بکنید توی این توی این شکل که حالا ما میایم توی الگوهای ادامه دهنده توی شمع‌های ژاپنیون کاملا راجعش صحبت میکنیم توی این شکل اگر شما دقت بکنید یک الگوی ادامه دهنده ما داریم یعنی یک وضعیتی که یک کارنسی ما یک وضعیت سعودی داشته بعد از اون یک استراحت توی بازار داشتیم و بعد دوباره وضعیت سعودیمون به وجود آمده. این به تحت عنوان الگوهای پرچم یا الگوهای کنج میایم توی الگوهای غربی و تحت عنوان الگوهای ادامه دهنده میایم توی فصلهای بعدی شمهای ژاپنی راجبش کامل صحبت می من برای این شکل 631 کاملا با شکل 6C فرق داره و اون منظور این به سل اپسیت گپ توک این شکل سمت چپی هستش که شما دارین در واقع مشاهده می خب، آمده توی به فکر می کنم سهم هستش دیت مارک، فکر می کنم یک سهم هستش که حالا توی تایمی دیلی اومده و بررسیش کرده اگه در قصد یک وضعیت سعودی که توی بازار به وجود اومده و بعد از اون یک گپی که بین این کندل سعودی که تقریبا میشه گفتش که یک بولیش بلت هولد، بولیش بل هولد هست آ اسکر بون که کندل بازگشتی رو حتما باید توی سقف‌ها و کفا پیدا بکنی به نوعی نمیشه اسم این کندل سفید در گوش بولیش بل تولد ولی حالا چون که شبیه اونا هست میتونی حالا جز این در بندی هم قرارش بده بعد از اون اومده با یک گپی که اینجا وجود داشته اومده دو تا کندل در واقع مشکی به وجود اومده که کندل دوم کاملا اومده کندل اول در دربر گرفته به نوعی به نوعی کندل اول تو دل کندل دوم هست و اگر خاطرتون باشه مخالف الگوی هارامی بود که خدمت رو عرض کردم یعنی تو الگوهای هارامی کندل دوم تو دل کندل اول بود ولی اینجا حالت برعکسش پیش می آمد. که یک وضعیتی از یک ریزش رو برای ما به ثبت رسونده و بعد از اونها پیرگ بازار حرکت کرده به سمت پایین مثال بعدی مس هستش توی میه 1990 تایمی دیلی که این اولگو آپستیت گپ کراس اومده به ثبت رسیده و در جهت روند قبلی اومده حرکت کرده و یک ریزشی رو توی بازار به وجود آورده بعد از اون اومده بازار تا این محدوده قرار گرفته و یک کندل دوجی زده که خطبا دوستان عرض کردم کندل های دوجی به بی تصمیمی توی بازار اشاره می و چون که اون قیمت ابتداییشون با قیمت انتهاییشون برابر هست و باعث میشه که یک تردید و یک اطمینان توی بازار شکل بگیره و باعث بشه که معاملگران معاملات خودشونو به فردای اون روز معاملاتی منتقل بفونم و همین عدم در واقع اطمینان و تردید باعث میشه که اگر تو یک روند نزولی هست روند عوض بشه به سمت بالا و اگر تو یک روند سودی هست روند معاملاتی عوض یا به سمت پایین بیاد بعد از اون اومده تو چند تا کندل بعدی یک کندل در واقع شاله تاقمان میشه گفتش که مونتینگ استا شیک گرفته و یک حالت تویزرز باتم اون شکل داده یا یک دبل باتم شیک پیدا کرده و به سمت بالا اون وضعیت حرکت کرده و توی این شکل که دقت بکنید متولد پترن هستش یعنی جزء الگوهای ادامه دهنده بود که اومدیم ما اینجا و توی شکل سمت راست جزوی صحبت کردم که گفتم به هیچ عنوان این شکل با شکل سمت چپ اشتباه نگیرید چرا که اومده و یک وضعیت استراحتی توی بازار داشته و مجدداً به سمت بالا رفته که مستاقش رو تو خیلی از بازار میتونیم پیدا بکنیم که یک روند صعودی پیدا کردند و بعد از حالا مثلا 30 درصد 40 درصد حرکت سعودی به سمت بالا دو سه روز میان استراحت میکنم و عملاً سه کندل دیگه سه تا کندل در واقع می زنم و مجدداً وضعیت حرکتشون آغاز میشه به سمت بالا بنابراین این الگو رو به هیچ عنوان اشتباه نواد گرفت الگوی قبلی که راجع صحبت کردم و باید نسبت به نسبت بهشون تفاوت قائل بشیم تقریبا 16 دقیقه صحبت کردم، من فکر نمی که همانقدر زیاد بشه اگر دوستان سوال چیزی دارن حتما میتونم تماس بگیرم بنده کامیوی هستم کارگزاری موبی سرمایه خوشحال میشم که نظراتتونو بشنوم و اگر جایی سوال دارین، منده حتما در خدمت شما هستم روز خوش و خدا